Hallå allihopa. Detta är ända en del av sällskapet videoinstruktion om hur man byter bilddelar. Börja med dina egna bilreparationer. Skrupa på undertext för att kunna på videon. Fuck. Verktygen du, du trengger og le på våre nye interessante videoer. Bare husk å trykke på abbonner-knappen og gjerne like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 Det basketvers nedenfor får du lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelen. Er du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Du så gjennom instruksjonene vår. Hvis du likte denne, trykk på likenappen og del med vennene Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er